Terve tosiaan Suomen koodikoulun puolta. Olen Jussi Koivisto, olen pääpedagogina tai head of pedagogy tässä yrityksessä. Englannin, englannin tai kansainvälisellä markkinoilla puhutaan Code School Finlandista tietenkin. Tuota, Minun mun vastuutehtävinä on tämmöset, niin kun, oikeastaan pedagogisen laadun vastaaminen ja näiden oppikirjojen tekeminen koulutuste suunnittelu ja järjestäminen nimenomaan ohjelmoinnin robotiikan ja tekoälyn liittyen. Ja alun perin Suomen OPSI oli se, mihin perustettiin kaikki toiminta Nykyään kansainväliset ää, muidenkin maiden opsit on, on se, mitä pääsee ja joutuu tässä tutkimaan. Ja on tämmöisiä erilaisia robotika ohjelmoinnin ja tekoäly oppikirjoja tehnyt, kaikkia niin oppimiskokonaisuuksia. Eli niissä, niissä on se mun vahvuus ja just tämmöinen monialaisuus, miten niitä käyttäisiin työkaluna vaikka ohjelmointia, että se ei olisi pelkkää ohjelma, niin opiskelua, vaan siinä olisi paljon muutakin. Oli noita polkuja sisältöoppaita, jos ne on tuttuja, kerron niistäkin vähän. Ja katsotaan sitä yläkouluopasta hyvin kevyesti, niin niissä ollut tiimeinen on niin ollut tekemässä niitä ihan varhaiskasvatuksessa sinne yläkouluun. Saakka. Sitten minulla on oma, oma projekti, että olisi vaan puhetta, niin myös teen oppimispeliä, eli ohjelmointi ja tämmöiset mediataidot on hyvin vahvasti itsellä omassa elämässä läsnä, eli matines.fi, jos haluaa käydä katsomassa, mistä siinä murtolukuoppimispeliä on kyse kuitenkin, niin se voi olla ehkä tulevaisuuden oppimispeli, tai sitten ei. Tai ainakin taidon näyte. No, kun lähdetään tuohon ohjelmointi pureutumaan, niin kaikkihan tietää, että OPSissa se on hyvin kevyesti siellä matematiikassa käsitöissä ja sitten yleisemmin laaja-alaisissa esitettynä. Jos ajatellaan, niin nykyään varsinkin 10 vuotta on pitkä aika. Nyt kun ajattelee, niin kyllähän se aika nopeasti on mennyt sieltä 2014, niin kohta ollaan 2024, ja voisi kuvitella, että aletaan taas saamaan OPSista seuraavaa versiota. Tätä varten, kun on ajatellut 10 vuotta pitkä aika, niin varsinkin tämmöisille taidoille, kun on niin oppiminen, kun just oltiin keksimässä, että miten se kannattaisi ottaa esille, niin piti jo OPSia julkaista, mutta onneksi sitten tämä uudet lukutaidot, mistä nyt puhutaankin, niin tuli, tuli ö, tarkentamaan sitä tai laajentamaan sitä käsitystä, että mistä, miten, miten ni niin sitä voisi esimerkiksi kaikissa muissakin oppiaineissakin kuin matematiikassa tai ö, käsitöissä automaation puolella ö, esittää ja ottaa, ottaa osaksi opetusta. Tosiaan ohjelmointiosaamista puhutaan tänään, niin uudet lukutaidot siellä on ne sisältö, sisältöoppaat, mutta aoe.fi sinne tulee tässä, varmasti tämänkin vuoden aikana lisää, lisää julkaisuja. Esimerkiksi meiltäkin me ollaan julkaisemassa siellä kolme tämmöistä just näitä oppimiskokonaisuuskirjoja. Puhun yhdestä, yhdestä kohta vähän enemmän niistä niin tuonne aoe.fi-sivulle. Jos ei teille ole tuttu, niin siellä on avointa oppimateriaalia muutenkin. Siin nämähän on monelle saattaa olla jo tuttu, niin se ohjelmoinnin osaamisen alueet, niin ohjelmoinnin ajattelu, joka on tämmöistä, että käytetään ohjelmointia, tehdään yleistyksiä ja käytetään loogista ajattelua osana opiskelua muutenkin. Ja sehän kattaa muunkin kuin matematiikan esimerkiksi, jos lähdetään kuvaamaan yhteyttä, mistä me voidaan tehdä sitä kuva yleistys. Ja se voidaan tehdä semmoiseen, että on ei-muotoon tosi yksinkertaisen selitykseksi, niin se on sitä ohjelmoinnista ajattelua myös. Ohjeiden antaminen toiselle, ohjeiden vastaanottaminen, käskeminen, ää, tarkkojen ohjeiden tekeminen jollekin muulle, Esimerkiksi tietokoneelle tai toiselle ihmiselle. Hyvin vahvasti sitä, mitä ohjelman ajattelu on. Tutkivat työskentely ja tuottaminen, tämä avaa sitten paljolti sen monialaisen puolen. Eli tarjotaan mahdollisuuksia tehdä yhdessä eri oppimuksia eri oppi, oppiaineissa ohjelmoituja tuotoksia, meriatuotoksia. Siellä on tärkeää, että on, olisi aikaa tehdä niitä projekteja ja annettaisiin tilaa luovuudelle. Ja nämä, nämä kävelee sillä tavalla käsikädessä, mutta taas ei välttämättä kävele monen opettajan suunnitelmien kanssa, kun koitetaan kahlata niitä kirjoja läpi, niin sitten ei tämmöiselle projektityölle nähdä aikaa, mikä on semmoinen taas mindsettimistä mistä ollaan pikkuhiljaa luopumassa kuki omaa tahtia. Ohjelmut ympäristö niissä toimiminen se on sitten niin kriittistä lähestymistä teknologiaa kohtaan, että miksi meiltä kerätään dataa ja miten hakukoneet toimivat, kun me kirjoitetaan sinne asioita. Varsinkin nyt on tosi tärkeää niin ymmärtää kriittisesti teknologiaa, varsinkin tämmöisessä ajassa, kun puhutaan propagandasta. Ja siitä, että mitä, mitä kannattaa uskoa ja mitkä on luottavia lähteitä, niin ne on, liittyy hyvin paljon näihin ohjelmoituihin ympäristöihin ja miten me ollaan niissä. Mietitään toimintalukikkoja tarkoitusperää, miksi dataa meistä kerätään ja milloin se on hyväksi ja mitä siinä on haittaa. Siitä se koostuu. Jos katsotaan niitä oppaita, eli on tehty ohjelmointi, ohjelmointi yläkouluun tämä. Tämä opas, mistä nyt puhun, niin, niin tämä on just noihin ohjelmoinnin osaamisen alueisiin, niihin kolmeen alueeseen. Täällä on kuvattu erilaisia ää, aktiviteetteja, mitkä saattaa suoraan sopia aloittelijan, aloittelevan opettajan rohkaisemiseksi tai sitten antamaan inspiraatiota, mitä mä voisin tehdä ja ymmärtämään paremmin niitä, niitä tuota, ohjelmointiosaamisen tavoitteita, mitkä sille on asetettu. Niin täällä on ihan suoraan harjoituksia. Esimerkiksi tämä ohjelmoinnin ajattelu, ensimmäinen osia. Siellä tehdään yleistyksiä. Me voidaan laittaa tehdä yleistys siitä, että miten saa havoideltua leipä ja syötyä se. Niin, niin. Ota veitsi käteen, ota voita, ota leipä käteen, eli tosi juurta jaksaa ja selitetään. Mutta taas sitten sama, samaa voidaan just tähän yhteyttämiseen, mikä oli aluksi, että jos vettä on, niin Valoa on, hiirjoituksia on, tuotetaan happea. Jos joku näistä puuttuu, ei yhteyttä mistä. Näin, näin ohjelmointikielet toimii, että se on tosi juurtajakseen. Selitetään asioita, niin kun me tehdään yleistyksiä tämmöisistä ilmiöistä, esimerkiksi kaavoilla, vuokaavioilla, flowcharteilla, niin se on ohjelmoinnista ajattelua. Suunnitellaan algoritmeja, harjoitellaan ohjelmointikielten käyttöä, piirretään ohjelmoimalla. Harjoitellaan automatiota tämmöisillä automatiota yksinkertaisilla peleillä, mitä voidaan tehdä. Musiikki liittyy hyvin vahvasti. Heti kun me tehdään digitaalista musiikkia jollakin tämmöisillä, esimerkiksi sumoutuneissa sovelluksilla tai scratchilla, niin me harjoitellaan sitä, että asiat tapahtuu peräkkäin. Ja mä voin muokata niitä välisteppejä sieltä minä hetkenä hyvänsä. Ilman, että mun pitää alusta avottaa muuttiin kirjoittaminen esimerkiksi. Tietovisat on siitä just tästä monialaistamista hyvä, että me voidaan ohjelmoijia ja ajatella sitä, että ohjelmointi on hirveä matemaattista, mutta me voidaan laittaa siihen muiden aineiden sisältötavoitteita. Jopa tehdä niitä tietovisoja toisillemme, vaikka Ruotsin sanakoe olisikin ohjelmoitu pieni tietovisa, jonka joku muun on tehnyt minulle. Niin mikä ettei. Tietoturvaa voidaan lähestyä esimerkiksi koittamalla tehdä. Mahdollisimman hyviä salasanoja ja vielä sellainen ohjelma, joka tekee ne salasanat meille. Mutta sitten tämä tutkivat työskentely ja tuottaminen. Siihen liittyen, niin voidaan lähteä ihan tekemään lautapelejä esimerkiksi. Lautapeli on, meidän pitää hirveän tarkasti kirjoittaa ohjeet lautapelille ja vielä suunnitella se lautapeli niin, että se toimii niillä ohjeilla. Niin se on suoraan sitä, mitä ohjelmointikin on. Voidaan herättää maalauksia eloon. Näytän kohta siitä esimerkkejä. Tehdään yhdessä pelejä ylipäätään, kilpaillaan roboteilla. Minecraftissa voidaan tehdä automatisointeja ja näin edelleen. Sitten on tosi hyviä yleistyökaluja. Tehdään interaktiivisia esitelmiä. Sitten siirrytään PowerPointista vaikka tänne Scratchiin, missä voidaan ohjelmoida joku vaikka atomimalli tai kettu, mistä tässä onkin esimerkit, jos käyttää tältä kirjasta katsomassa. Jos mennään vähän pidemmälle, ohjelmoidaan esineitä tunnistava algoritmi, joka kuulostaa hankalalta, mutta ei se olekaan niin hankala. Niin silloin voidaan tehdä ohjelma, joka tunnistaa vaikka eri kasveja. Toki jos, jos niissä on selvästi eri värit, niin silloin se on mahdollista tehdä tuolla ohjelmointiympäristössä. Mut sitten kun siirrytään tänne ohjelmoin muodot ympäristöt ja niissä toimiminen, niin siellä sitten harjoitellaan, miten haetaan tietoa mahdollisimman tehokkaasti, esimerkiksi hakukoneilla, minkälaisia sanoja käytetään. Kun puhutaan markkinoinnista niin markkinoissa, tehdään hakukoneoptimointia, niin se tarkoittaa sitä, että miten meidät löydettäisiin mahdollisimman helposti sille, että mitä, mitä se asiakas haluaa käyttää hakusanoina. Vähän sama asia. Kuinka taitavasti sä käyttämään käyttää jos josta haluat löytää sen tiedon. Se on vaan vähän toisin päin sitten. Kone vastaa ihminen. Tässä on esimerkiksi harjoitus siitä, että koitapa tehdä sellaista kirjoitusta, jota ihminen ymmärtää, mutta esimerkiksi Google Lens ei ymmärrä. Niin siinä päästään äidinkielen ja kirjoitustaidon ja teknologian ääreen. Ja sitten tämmöistä tietenkin video, video juuri sinulle, eli mietitään, että miten, miten vaikka videopalvelut ottaa meistä tietoa, kun taas suunnata meille mahdollisimman hyvää sisältöä tai meille sopivaa sisältöä. Mutta siellä on tosiaan 30 esimerkkiä tuolla yläkouluoppaassa, niin ne on tosi käyttökelpoisia ja semmoisia, mistä on hyvä lähteä ja saa inspiraatiota, mitä voidaan tehdä. Mutta muita esimerkkejä monialaisuudesta ja integroinnista eri oppiaineisiin ja koulun arkeen, niin tämä on eriomainen esimerkki, jossa toteutuu uudet lukutaidot todella kattavasti. Eli tehdään oppimispeli nuoremmille oppilaille. Ajatellaan, että 9 tekee oppimispelin jossain valitussa on ohjelmointiympäristössä nuoremmille oppilaille. Esimerkiksi vaikka ruotsinkieli, jakolaskut, lajintunnistus. tunnistus. Ja me ollaan julkaisemassa sinne AOE tänä vuonna tuon peliteko- ja tuotekehityskirja, mikä on 18-24 oppitunnin projekti, missä Harjoitellaan myös tällaista niin design-ajattelua, että miten tehdä jollekin jotakin, miten mä kerään sitä tietoa, miten sitä testautetaan ja mitä mä teen sillä tiedolla ja miten mä parantelen sitä mun peliä. Ja siellä tietenkin harjoitellaan ohjelmointiympäristön käyttöä. Näin. Interaktiivista taidetta. Näytän tässä nyt sen maalauksen, mistä oli esimerkki sisältöoppaassa. Eli tässä on kyse, että on. Väsiverimaalaustausta, josta on otettu kuvaa tai skannattu, laitettu tänne ohjelmointiympäristöön. Tehty, maalattu myös perhonen, joka on rajattu tarkasti, ja siitä on tehty kaksi versiota, että saan räpyttelyanimaatio tehty. Ja sitten se ohjelmoitu, että kun minä hiirellä liikuttelen, niin se seuraa tätä minun hiiren osoitinta. Ja näyttää hienolta ja haastavalta, mutta ohjelmointia siinä on varsinaisesti muutama rivikoodia, joka on hyvin... Hyvinkin tuota alakouluohjelmointi osaamisella voisi ajatella, että jos on mitään tehnyt alakoulussa, niin osaan myös tehdä tämmöisen yläkoulussa sitten. Eli tässä jo yhdistyy se, että ihan fyysinen väsiverimaalaus, digitaalinen manipulointi pitää manipuloida tämä Perhosta kaksi versiota, sitten ohjelmointi. Ylipäätään. Eli voin yhdistellä oppiaineita hyvinkin. Sitten tämmönen edistyneempi versio samasta. Tähän minun pitää ottaa kamera kiinni, niin voin näyttää tämän. Näin. Tässä on kyse, että ei joka enää perhonen, vaan digitaalisesti piirretty. Tämmönen mehiläinen. Ja tässä on vähän enemmän koodia. Mutta tässä on kyse siitä, että täällä on yksi hahmo, jota on kloonattu, ja se reagoi, jos näette tuonne, niin se jää tähän mun keltaiseen kynään kiinni, koska sille on sanottu, että jos keltaista, niin pysähdy. Sitten jos mä heilusan tätä, niin jatkaa matkaa. Niin tässä nyt sitten yhdistyy jo samat asiat kuin äsken, mutta digitaalista piirtämistä tehdään. Täällä on astelukuja, täällä on koordinaatistoa. Eli monen oppiaineiden sisältö sisältöä, matematiikkaa, kuvataidetta, digitaalista kompetenssia ylipäätään, kun mietitään, että kaikki tapahtuu XY-koordinaalista, kun puhutaan näyttöjen, näytöistä. Niin tämäkin näyttää haastavalta ja hienolta ja näin, mutta sitten kun tämmöisen tutustuu, niin opettaja voi inspiroitua siitä, että miten voisin käyttää tätä ajatusta omassa oppiaineessa ja tehdä oppimiskokonaisuuksia. Jotka ovat merkityksellisiä ja joissa on yhdistetty monta oppiainetta. Noin kamera päälle. Sitten jos mennään matematiikkaan, niin se voi, me voidaan tehdä ohjelmoinnilla luovaa matematiikkaa. Tässä on kyse, kyse tämmöisestä leikkimielisestä työelämän kontekstiin ja yrittäjyyteen viittaavasta projektista, missä Nämä ohjelmointitehtävät olivat tämmöisiä sähköposteja niin ikään kuin, eli joku jouni laittoi sulle sähköpostia ja siellä oli tehtävä, johon sinun piti vastata. Ei niissä oikeasti ollut sähköposteja, vaan että on vain kuva ja oppilaiden pitää ratkaista se. Niin tässä pitää tehdä onnen numero, joka on alle 100 ja se perustuu kengän kokoon, ikään, nimeen ja päivämäärään. Eli sun pitää käyttää dataa ja luoda niistä luku joka on alle 100, niin se on tosi luova matemaattinen ongelmanratkaisutehtävä. Sitten on tämmöinen, nyt on ihan tänä, tänä, tämän vuoden aikana tehty tämmöistä robotiikkaprojektia tuonne Kyme, Kymen kanssa, niin Puutjärven koulussa Pyhtäällä, niin siellä, siellä tosiaan niin lähestyttiin robotiikkaa sillä tavalla, kun sitä toivoisi lähestyttävä, eli otetaan niitä kamppeita sieltä sieltä tuota robotikkalaatikosta ja lähdetään kokeilemaan eri juttuja, eikä vaan katsota ohjeita, että miten tämä rakennetaan tämä valmis robotti ja sitten se aina annetaan vaan seuraavalle se valmis robotti, kunnes ne pistetään eteenpäin ne laitteet, vaan hyvin silleen tutkivasti ja luovasti. Mä laitan näistä linkit myös tuonne chatti Mulla on tässä meidän, meidän luova ohjelmointia yläkouluun. Artikkeli. Sitten on tuo Pyhtään ylearena äänite. Yläkoulun sisältöopas ja ihan uudet lukutorit.fi linkki tässä